<laughs> سانس مت لو لوگ کیا کہیں گے <laughs> سانس مت لو لوگ کیا کہیں گے <laughs> سانس مت لو لوک کیا کہیں گے <laughs> سانس مت لو لوک کیا کہیں گے سانس مت لو لوک کیا کہیں گے سانس مت لو لوک کیا کہیں گے رو <سومت> دا سی باس رو مت لو کیا کہیں گے سانس مت لو